Huh, onneksi nuo lenkkeilijät eivät menneet olimpiatason vauhtia. Edi hidasta ajoissa. Enää näe juuri mitään, kun täällä on näin pimeää. Minun tässä pitäisi olla hötkyilemättä. Sepä se. Tasataanpas nyt vauhtia sykä. syke. Jo vain. Nyt ehtii reagoida. Kyllä mä olen sitten nopea oppimaan. Luo uusi rutiini. Valitse nopeus olosuhteiden mukaan. Liikenneturva.